નમસ્કાર શ્રી રામબા જિલ્લા અને તાલીમ ભવન પોરબંદર ઇક્વિટી રેલિવન્સ પાર્ટિસિપેશન એન્ડ એમ્પાવરમેન્ટ એટલે કે સમાવેશી શિક્ષણ સિદ્ધાંતો અહી રજૂ કરીશ તેમાં સૌ પ્રથમ જોઈએ તો સમાવેશી શિક્ષણ સિદ્ધાંતો આ મુજબ છે એક સુગમતા નો સિદ્ધાંતીધાતો પ્રસ્તાવના ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાવેશી શિક્ષણ અને અધ્યાપન અને અર્થપૂર્ણ સુસંગત અને બધાને સુગમ છે તેવા શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓને સામેલ કરવા માટે અધ્યાપન શાસ્ત્ર અભ્યાસક્રમ અને રચના અને રીતો ક્રિસ્ટિન હોકીંગ બે હજાર દસ માં આપી હતી સંશોધનો બતાવે છે કે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો વર્ગખંડો અને સમુદાયો માટે સમાવેશી શિક્ષણ કાર્ય કરે છે केिक्षक नव पहल अमल में मा मुकवास करता होवरण प्रदान करवस्कृति ने प्रोत्साहन अपना पृष्ठभूमि ओख અથવા અન્ય સામાજિક લાક્ષણિકતાઓ જે અધ્યાપન વ્યવહારમાં પ્રતિબંધિત થાય છે સમાવેશી અધ્યયન સમાવેશી અધ્યાપન અને સમાવેશી આકરણીને ટેકો આપવા માટે નીચે આપેલા સિદ્ધાંતો ને વિકસાવવામાં આવ્યા છે આ એક એવી રચના છે જે ક્ષમતા ભાષા સંસ્કૃતિ જાતિ વય અને માનવ તફાવતના અન્ય સ્વરૂપોના સંદર્ભમાં માનવ વિવિધતાની સંપૂર્ણ શ્રેણી ધ્યાનમાં લે છે પર્યાવરણ ની ક્ષમતા છે સુગમતા એટલે કે મહત્તમ પોચ પ્રાપ્ત કરવા માટે રચનાત્મક પ્રણાલી સમાવેશ થાય છે સમાવેશન જે નીચેના ઘટકો માં જોવા મળે છે જેમાં ઘટકો છે પરંપરાગત અને ડિજિટલ શૈક્ષણિક સામગ્રીઓ અધ્યાપન અને અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓ અને કસોટીઓ આકારણીઓ અને મૂલ્યાંકનો આપવું એ ઘોઘાટ વાળા વાતાવરણ માં જોતા કોઈ પણ ગેરલાભ કરશે પરંતુ કેપ્શન નો અભાવ શ્રવણ અને સાંભળવામાં મુશ્કેલી હોય તેવા વ્યક્તિઓને દરેક સમયે ગેરલાભ આપે છે સુગમતા અવરોધો જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ સુગમતા કેટલાક માપદંડો પૂરા પાડવા એ કાનૂની જરૂરિયાત છે સુગમ્ય સંસ્થા તે છે જે બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વતંત્રતા આપે ઉત્પાદકતા વધારે परतु मदित्ती जगह खातरी करो के दरक वर्ग खंड के जे जरूरिया सहित व्ही हलन चलन ना सा अंतर भारे दरवाजा वगैरे प्रारूप तो उपयोग दश्य बीन दृश्य एम बस्तुओ उपलब्ध हो ખાસ કરીને કોઈ કાર્યક્રમમાં શ્રવણવંતુ જોઈએ જેનું પૂર્વ આયોજન કરવું જરૂરી છે ભાષામાં જોઈએ તો ક્ષમતાની ધારણાઓ પર ચાલતી ભાષાનો ક્ષમતાની ધારણાઓ પર ચાલતી ભાષાને ટાળો उत्तेजित करके आंचकी निकार लाइटनिंग स्ट्रोब लाइट फोटाओ ना उपयोग टाइव महत्वपूर्ण ંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ તેનો સુગમ રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે અલગ જગ્યાઓ સંવેદનાત્મક આવશ્યકતાઓ વાળા વ્યક્તિઓ માટે શાંત સ્થાન સુગમતા એ સમાવેશનું એક મહત્વપૂર્ણ સ્વરૂપ છે परिवहन पेट्रास्टिकेखित सामग्री सुलभ के, लेखित के, के सुगम स्वरूप प्रदान करवा आ सूची व्यापकता खातरी करने व्यूह रचना એવું બહુ ઓછા સમય માટે કે સુગમતા એકદમ સંપૂર્ણ સ્વરૂપે હોય તેથી તમામ અને નવી સુગમતાની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં ધ્યાન પર લાવવામાં આવે ત્યારે લવચિત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે હવે જોઈએ બ્રિજો એટલે કે સમાનતા સિદ્ધાંત પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇક્વિલિટી વિદ્યાર્થીઓ જે શિક્ષણની ગુણવત્તા મેળવે છે તે તેમના જીવનની ગુણવત્તા ઉપલબ્ધ છે તે વધુ સારું છે આ કારણોસર શિક્ષકોએ નાની ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં સફળતા મેળવવામાં વચ્ચે આવતા કોઈ પણ અવરોધોને દૂર કરવા એ મહત્વનું છે તે માટેની ચાવી એ સમાતા છે બે હજાર સોળ દરમિયાન પોતાના સંશોધનમાં એવું તારણ આપે છે કે સત્તાણું ટકા શિક્ષકો સહમત છે કે ક્ષમતા મહત્વપૂર્ણ છે પરંતુ ઘણા શિક્ષકો પોતાના વર્ગખંડોમાં તેના માટે વ્યૂહરચનાઓ શીખી જાય પછી તેઓ ખાતરી કરી શકે છે કે દરેક વિદ્યાર્થી તેમની ક્ષમતા સુધી પહોંચવા માટે તૈયાર છે સિદ્ધાંત બે સમાનતાના સિદ્ધાંત પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇક્વિલિટી दरक रूपे अथवा न्याय पूर्वक वर्तन कराप्त क्षमता ए वील जयत मेहनत करे ते ने दूर करोलेटि टीचर्स प्रिंसिपाल अहवा मुजब शालाओ अवरोधो नीचे मुजबना पारिवारिक संकट मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नों आरोग्य संभाल न कोई मुद्दा विद्यार्थियों शाला थाना अवरोध रूप बनी रहक धरावता समुदाय अथवा તમારા વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોઈ વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષા છે કેટલાક ફાયદા છે જેને નીચે મુજબ જોઈએ પરીક્ષામાં ઉચ્ચ ગુણાંક સારું સ્વાસ્થ્ય ज्यादा दरक बाढ़ सफल थी सके शिक्षकों संघर्ष करता विद्यार्थी अवरोधता पड़कारों ने सारी रीते निवार पगला लाई सके कर मूल्यांकन करो जरूरी होवा संसाधन प्रदान करो बीज समझे अयोग्यता बोलवा प्रोत्साहित करो अने जो तेवो घरे अथवा वर्ग खंड मा कोई मुश्किल ना सामनो कर रहा है तो बधावे तीजू शाना भाग लेवाहित करो चार शाला शाला में समता प्रशिक्षण प्रदान करो के शिक्षक जाने सुसंगतता है ध्यान में लेवागी बनाए शिक्षण मुश्किल संकड़ेल विकलांगता हो विशिष्ट विद्यार्थियों साथे आवा अथ्वा साथे वस्ती वर्ग साथ सारी रीते कामगिरी बचा सके જેથી વિકલાંગતા વર્ગીખંડની ગોઠવણી સાથે સુસંગતિત છે વિદ્યાર્થીઓને પણ મદદ કરી શકે છે નંબર ત્રણ સુસંગતતા નો સિદ્ધાંત સંગતતા સંદર્ભે ઓઝોજી બે એ નીચેના લક્ષ્યોને સૂચિબદ્ધ કર્યા विविद तो दरावता माटे प्रदान सक्रिय एक सहायक शाला समुदाय बनाव शिक्षण भागीदारी अवरोधो ने भागी अवरो ओखाड़ सक्षम बने व्यार्थी खूब सारी रीते शिक्षित करने શિક્ષણ માં ભાગ લેવા માટે સક્ષમ બનાવવા વિવિધ જરૂરિયાતોને પ્રતિસાદ આપી શકે તેવી સમાવેશી શાળાઓ નિર્માણ કરાવવા વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના પરિણામો સુધારણા કરી શીખે છે શિક્ષકોએ તેમના વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો જાણવી જોઈએ જેવી કે તેની પોષાક પહેરવાની રીત તે શું ખાય છે શું પીવે છે તેની અનૌપચારિક ચર્ચાઓ प्रायोगांतिक तरफ सीखे વર્ગખમાં વિવિધ શિક્ષણ ની જરૂરિયાતો માટે કલ્પનાશીલ રૂપે હાજરી આપવા માટે સમગ્ર વિશ્વમાં વિશિષ્ટ નવું વલણ છે વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને સમાવેશી શિક્ષણ નું લક્ષ્ય છે નંબર ચાર સહભાગીતા સિદ્ધાંત બાળકોના અધિકારોના સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલન યુ ધ્યાનમાં લીધા વગર તેમના આરોગ્ય ની સંભાળ શિક્ષણ સામાજિક સુરક્ષા અને સમુદાય ની સહભાગીતા અધિકારો સમાવેશ થાય છે સેવાઓથી બહિષ્કાર રાખવામાં આવ્યા છે આ તમામ મૂળભૂત માનવ અધિકારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સમાવેશન છે સહભાગીતા સિદ્ધાંતો છે સંપૂર્ણ અને અસરકારક સમાવેશન सहभागिता अर्थ एक्लांग सहित व्यक्ति में कही तो सामेशन एट अवरोधो ने दूर करने सामवेशन विकलांग बाम प्रव अंत रीते भाग लेवा समाज न मूल्यवान सभ्य तरीके स्वीकार બાળકને કોઈ પણ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં તેમની અર્થપૂર્ણ ભાગીદારી તેમના અભિપ્રાય ને વાચા આપવાની તક તેમના અભિપ્રાય સાંભળવાની તક વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને તેમના અધિકારો પ્રાપ્ત કરવાની તેમના ક્ષમતા ને પૂર્ણ કરવાની તેમના આત્મવિશ્વાસ સ્વ ઓળખ અને સંબંધોને સુધારવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે तक आपेक एक बीजा पास मुख्य प्रवाह प्रवृत्ति मिलांग बात कर તેઓને અન્ય અનુભવ કરવામાં આવે તો તેઓ કોઈ પણ ભેદભાવ વિના એક શીખી શકે છે તે વિકલાંગતાના વિદ્યાર્થીઓને સમાન રૂપે સક્રિય ભાગીદારી તકો પ્રદાન કરે છે આમ શિક્ષણ અધ્યયન સશક્તિકરણ એ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા વ્યક્તિઓ અને જૂથો સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે સંસાધનોની સુગમતા પ્રાપ્ત કરે છે અને તેમના પોતાના જીવન પર નિયંત્રણ કરી શકે છે आम तेवो तेमने ंग व्यक्ति सहित व्यक्ति चौकस जूथों प्रतिकार करने साधन तरीके सरण सिंत ने जुएक्तिकरण पसंदगी પ્રભાવ અને નિયંત્રણ નું આદર ને પાત્ર હોવા એક સંબંધ સ્થાપવો કે જ્યાં વ્યક્તિ તેમની લાગણીઓ અને તેઓ શું ઈચ્છે છે તે અંગે સ્વતંત્ર રીતે ચર્ચા કરવાની તક આપવામાં આવે શક્તિ અને ક્ષમતા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું तमाम बाविध कायदा द्वारा सुरक्षित कर विश्वभर नग न देशों शिक्षण ने તેમના મૂળભૂત અધિકાર ની સાથે ભેદભાવ કરવો ન જોઈએ શિક્ષણ ને ઘણી વાર સફળતાની ચાવી તેમજ સમાજ માટેના સશક્તિકરણ ના સાધન તરીકે ગણવામાં આવે છે शिक्षणता नकारी हैंगतावतांगता शारीरिक मानसिक नानात्मक बौद्धिक विकास लक्षी खामियों तरीके वर्गी करी वर्गीता विद्यार्थी पसंदगी विकल्प आपने पसंदगी विकलांगता धरावता विद्यार्थी, विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया क्षमता ते करे। करे। प्राप्त करें दरक विद्यार्थी सपना जो क्षमता प्राणायाम करता एक क्षमता प्राप्त करने प्रेरक बड़े शिक्षक वर्ग खंड बिद्यार्थी सकारात्मक वातावरण आपव जो विविधता स्वीकारो सम अर्थ कोई समूहता स्वरूप ने समझा विना समस्याजनक समझवा नहीं पर પોતે એક સમૃદ્ધ શૈક્ષણિક સંસાધન છે અને અધ્યયન ના સ્થાનો બધા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સુગમ અને ઉપયોગી હોવા જોઈએ જેથી કોઈ વિદ્યાર્થી શિક્ષણથી વંચિત ના રહે ત્રીજું અધ્યયન ના રચના લવચીક બનાવો शक्षम करवा अने लवचिक, रिते अने अभ्यास क्रम पर आधारित है शाला विद्यार्थी अध्ययन अन्व लवचिकता है नंबर चार अभ्यासक्रम विविधता ने ध्यान लो अध्ययन अध्यापनों लेवी जो है ले पांच ज्ञान कौशल मजबूत बने मांगना करो अध्ययन अध्यापन प्रवृत्ति संसाधनों विद्यार्थियों ने आवश्यक जरूरिया नो विकाश रचना रिते थवी बनाओ। साड़ा वर्ग खंड बदार्थियों शाला शिक्षकों द्वारा स्वागत रीते जीवन स्व अध्ययन समुदाय रचना करवी जो रचनात्मक व्यक्तिगत चौकस सचोट मंदर्भित टिप्पणी प्रदान करना द्वारा विद्यार्थी क्षमता मर्यादा ने ओखी सके 8 बहिष्कृत राचना अमल बने हव जोसहार सुगमता सामानता समता सहभा करण प्रदान करने एक साधन बदा शिक्षण घोषणा दरक शिक्षण अधिकार ने प्रोत्साहन अपना प्रयत्न करे थे